تحياتي لكم المشاهدين الاعزاء اليوم تنتواجدوا في السوق مدينة السمارة الأقاليم الصحراوية نشاركوا معكم الأثمنة الخضر بالسوق تحياتي لكم جميعا تابعو معنا المشاهدين الاعزاء ننقلوا نعم لكم الاثمنة نشاركوا معكم المعلومات بالسوق الأقاليم الصحراوية تحياتي لكم جميعا المشاهدين الاعزاء ما متنساوناش بالدعم ديالكم حنا نعم غندخلوا السوق دابا اليوم الخميس 20/10/2022 آه خير موجود حراز الله يعاونك كدير. بخير الله يحفظك الله بخير بخير الحمد لله خير موجود كنصوره الطين يا ودير الله يحفظك كدير. الله يبارك فيك الله واحد الغراب سولته واحد الاخ قال لي 2000 ريال كاين كاين 2400 2400 هذا كيف زعما سي حراز بهذا الثمن بحال هاز واه في النواحي دي ديال ورزازات ديال العود ديال العود ديال العود هذا ديال دابا شوف شم ريحته سبحان الله لا كاين الريحه دياله اللي يصرف تبارك الله والله الا ديك بقيت سبحان الله سبحان الله من ديال 2000 ريال على هادو صغر من دابا هذا 2400 2400 وهذوك الاخرين هذوك 100 درهم يعني. هذاك اللي بغى يشرب راه 5 درهم ايه. الله يعطيك الصحه وديرها التحيهاتي لك وهذا هنا هذوك هذيا مويه راه تمنها 100 درهم هذوك فيهم 150 كل ثمن ديالها والبراد حتى راه 400 500 400 500 الله يسر لك ودير حراس الله يحفظك الله يسر لي هادشي كنشاركوا مع الناس في القناه فهمتي مع الناس ديال الداخل والناس ايه. الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير الله يحفظك السلام عليكم كيفاش كيف الدجاج اسيدي شحال؟ خمسين درهم طير وأنا كين بيا دي الدجاج البلدي خمسين درهم شاي ديال الله يزاف ها هو هنايا اللي خاصها شي حاجة ديال الدجاج هو عند السيد هنايا في السوق كاين ناس اللي كيقلبوا على الدجاج البلدي بزاف الله خمسين درهم ريش كل شيء وزيد زيد فلاتك ما ما تعزل ما مع راسك ياك لا لا راه كاينه كاينه اللي كيديروا 50 درهم كلشي الا بغيتي تعزل كيديروا لك ديك 12 ياك شحال خاصك شحال خاصك لا انا تنشارك هادشي مع الناس مع المشاهدين ما خصني والد ساعة خالتي الله الله يرحم الوالدين الله يستر لك الله يحفظك الله يعاونك تلينا الخير اخويا السامع سلام. توم تلين. 400 400 كيلو. آه. زيانة سلام 120 كيلو مزيان اخويا دميت توما منين البلاصه الله الله الله لك مرحبا عليكم سلام ومن ريال يتفعل؟ آه ديال الشموع ههه اليوم ههه ههه ههه ههه ههه بقى لا خير موجود الحمد لله. خير موجود. الله يستليكم الدين نزيد الله يستليك. الله يستليك. الله يستليك. شاركم معكم شوية الاثمنه ونسير. بارك الله. لعننا شحال خوياً? مئتين وربعين.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 اتيا زارو اذن جيتو سمح 20 درهم 20 درهم الرئيس اه خير <تصفيق> <او عيلا عيلا تصفيق> الوقت بارك الله خير موجود يا رب. يا ربي دوما الله لا موجود ودي 20 درهم الجلبانه دايره باديه الله باديه يلا باديه يالله باديه يا. اه قلنانا درهم ثلاثين 30 ثلاثين 30 هي الله, الله, الله, الله يسر لك الله يسر لك الله, الله يسر لك الله يسر لك الله امين يا ربي امين هاذي بطاطا قصبيه اه شحال دايره الكيلو دابا شحال دراما, دراما. قصبيه آه الله والله قصبيه <تصفيق> <تصفيق> الله يستر ليك الله يستر ليك لا عونك الخير خير موجود الحمد لله البيض تا اللي نواصل البيض سمك شحال 26 مزيان الله يلا بخير كي داير الله يحفظك اضرب لنا حلوه اه انت أشيارة. عفتي علاش عاد كيكونو كي بعض المرات شي عيالات وراك طبقات تكرفس معاهم ما تحيدهم هذاك الشيء ما كنبغيش نهز التيليفون الفوق كاينين من وراك ولكن غادي غادي نحاولوا لا لا الله الله. الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليكم دي كي داير؟ ها سريك الله, الله, الله اليوم اليوم 140 140 الله يسليك. الله, الله, الله, الله بخير ليمون مية ما هي اللي دايرة اليوم راه رخيصة تبارك الله، خمسة درهم اليوم. والليمون سبعة درهم. تفاح. ثمانية درهم. درهم، الله يسريك الله يعاونك أحبيبي، الله يحفظك. الله برامي كبار. دي محمد سام هايك. هذي تالي انا محمد الفين وربعمية ريال. تلت الاف. تلت الاف وربعمية. تلت الاف وربعمية. قدرة كبارة انا كبار كبار. عشرين نترو ادي ايك. اه مشيدي الله ازاي. اتشي دارة عزيزة النساء اللي فام تحية للنساء اللي مشاركين معنا في القناة جميعا. يعني. احنا كنشاركو معكم الاتمينة ونشاركو معكم مماين. <تصفيق> شويه وشويه ضروري شو ما نساوهمش هما الله مباركة بارك محمد راه في السوق خميس مدينه سماره المهم لي عجباته شي حاجه راه يجي عند راه معروف في الاخر ديال السوق ليه لي عجباته شي خاص بالمواعين كيسان شي هذا نشاركوا مع مني يشارك معنا في القناه شاركين معنا تو هما شوية شويه تو هما دير. شويه وشويه ها. ياك محمد؟ <تصفيق> الله هاد هذا اللهم بارك يا رب كله والثمن دياله سي محمد ياك؟ الله يستليك لك ودي اسمعهم الله يستليك. لك الله يرحمهم ما كاين الجديد الجديد؟ شي حاجه يا الله جات؟ لا كل شيء جديد كل شيء جديد هذه شيء جديد هادي هادي شحال بقى دايره محمد. الفين وربعمائة. الفين وربعمائة ريال. وهذيك هذيك ريال. اش ديال اش لكم محمد? ديال العطرية العطرية. الله يسلي. وهذه المجموعة هذي? خمسة, خمسة الاف. الاف. ريال. كيسان? سعمية ريال هادو. بحال. بحال ريال. الحمد لله. اللي عجباتو شي حاجة راه غادي يجي. ايو خضاء وهذا هو السيد محمد هذا هو مينة وستين كايدر البياس البياس اللوحي ده جمال قديمة جمانة. الله يصدر لك سيد محمد آمين. الله يعاونك الله يصدر لك كل شيء مئة وعشرين ريال الله مبارك كل شيء استدراه مشاهدي الله عزيز خز استدراه لفت ليمور سلاوي عطيشة ستة الدراهم مشاهدينا الاعزاء الاقاليم الصحراويه مدينه سمارة نشارك معكم الاثمنه الخضر تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء اللهم بارك خير موجود الحمد لله بصلة ستة الدراهم بطاطا ستة الدراهم الحمد لله اللهم اديما علينا نعم يا الله شحال خويا؟ 100 درية؟ الله يستر لكم خويا الله. خمسة دراهم شايدين لها الزر مال. صحيح. شديتها له هو. هانا ها. خويا. الله يحفظك. لا لا. لا خليها خليها. تبارك الله الخير موجود. ونخرجو بلي بالكم كي نشوفوها. وسط داك الشيء هو هذاك. الله يحفظك سير الجيش. اللهم بارك يا ربي. يارك. رمان منين منين طبيعا. بني منل مالاليه بارك الله خير موجود تبارك الله اللهم بارك يا رب بارك الله يا رب خير ربك بارك الله محمد سيد الله الزاب الاقليم الصحراويه وما تسالوا سيدي الله يستر لكم تحياتي لكم الله يون. لا لا الله وما بخير اللهم مية نصتين، 260 نصتين، 260 نصتين، دكش الهاس، الهود قام، 360 ديال تمية بارك الله، كاكي ديال الغرب، لا إيش؟ شحال، الهاس خمس ريال، خمس ريال، بارك الله يا. عم. أياديو مارسي كريو. يا مارسي. رمانقة خمس مئة درهم. الرمانة خويا لا فو كخمس هذا كاري. درهم. لا وما آه. زال. كل عنب. الله يستر لك. <تصفيق> الرمان 120 هذا. كاكي كاكي 2060 نيتيو قلتي لي كيوي الله مبارك يا ربي الخير هذا تبارك الله ما آه. الخير موجود اللهم بارك اللهم بارك انت بخير تبارك الله يسر لك تحياتي ليك يا الله الله مبرك نصوروا القريه ياك خويا داخل البحيره عمر يا شيري عمر السمار مساوم تاعك ها انت عمر عمر من قد اخويا عمر من اي تعيش ميدد اخويا ميدد الله يرضى بصحتك بالله هي جيت مدينه سمار ميدد اخويا ومرحبا بهم بارك الله شيري. فيك تحيه لك الله ينحي موجود الحمد لله في الاقاليم الصحراويه تحيه الناس داخيل مرحبا بكم مرحبا الخير موجود الحمد لله الناس كتقدم لأكادير خضرة كتجيب أكادير ياك؟ الخضرة الخضرة الخضرة الخضرة أكادير كل شيء زكان تحياتي للناس زكان وتحياتي الناس وتحي الصحراء وكل شيء جميع المغاربة الحمد لله موجود اللهم بارك يا ربي تفاح زينة. ها تفاح مخير بالله ها شو كيداير شحال قلتي لي يا عمر 120 الله إلا خير موجود الحمد لله ستة اللهم بارك يا لك سي الله يسر يستر <تصفيق> مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا كنتمنى الفيديو يعجبكم ويعجبكم السوق اللي شاركنا معكم والاثمنه آه سوق الخميس مدينه السماره الاقاليم الصحراويه 20 شهر 10 2022 تحياتي لكم جميعا المشاهدين الاعزاء ومن هنا ينتهي الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله مشاهدي الله ما ومتنسوناش بالدعم ديالكم وتحياتي لكم جميعا مشاهدينا الله وإلى و فيديو قادم ان شاء الله السلام